Tenim diferents tipus d'activitats no? que, que estan centrades pues, igual en grups de penya que s'interessa per, per algun tema. Uh, ara mateix el cas, pues, per exemple, tenim un taller de, de serigrafia que fem samarretes així a, a nivell artesanal. Però les activitats es tradueix no només en, en fer festes o concerts buscant uns alternatius, sinó també activitats o formatives com pot ser un taller o, o en format xerrada en el que tu que tothom pugui... Que es, que es generi un debat i tothom pugui aportar les, les seves idees, vull dir, el ventall és molt ampli. Com pot ser? Doncs la colla de diables. Com pot ser el grup de percussió, com pot ser eh, el grup de Braic. Un grupito de teatro, ha un grupito de... un grup de, de flamenco. Del grup de flamenco també se derivan diferents talleres, de guitarra, bata de cola, compàs, el cinefòrum, el club de lectura, el... bueno, ara estem iniciant el club de ganchillo para jóvenes. Una jornada sobre consum que es realitzen des de fa anys, eh, també es realitzen concerts. La setmana de la dona, que fem activitats de gènere especialment, després els dies de vaga que també fem coses, o el dia del treballador que també fem d'altres activitats. Un casal és aquell espai on gent diferent, gent jove, claro, de dels 16 fins als 30 anys, de, que pensin diferent, no cal que tothom pensi igual, no cal que tothom vagi a la una, no cal que, però que, sí que cal que, que tinguin ganes doncs, de mm, fer coses eh, en prou d'un projecte comú. Doncs un casal de joves és una entitat que treballa des del voluntariat mm, la participació juvenil bàsicament. Un casal de joves és un espai que neix dels joves i és pels joves i les joves que una mica que intenta és que a partir de l'organització col·lectiva de, no, de tots els membres, els socis i tal, aconseguim una mica desenvolupar les nostres inquietuds i transformar el nostre entorn més immediat i també una mica ser crítics de la societat en la que estem. Per molt que que sigui el primer que tingui el cap, que sigui un espai físic, en veritat, en última instància, no ho és. Un casal de joves és la possibilitat, la possibilitat que els joves es puguin reunir. Nosotros montamos esto porque no hay ningún casal de joves como tal en el... en Cornellà. Todo lo que hay es municipal. Teníamos un espacio de puta madre y consideramos que ese espacio estaba bien que la gente joven de Cornellà pudiera disponer de él organitzar-se coses per a allell un mig punt.. Si jo crec que hi ha un, un objectiu molt clar i molt, molt utòpic i molt gran que, que és canviar i transformar la, la, la societat. No? Però que primerament, si nosaltres amb les nostres activitats el que intentem és, és educar-, no? y aconseguir que al máximo de, de jóvenes posibles, en este caso, siguen agentes eh, activos de la, la sociedad. No el, desde el punto de vista ocio consumista o consum, de consumidores, como un poco el ayuntamiento ya nos ofrece, que sería un ocio de una mesa de ping-pong, de unos ordenadores, sino un ocio un poco alternativo a todo eso, de que sea que, que genere un, un tipo de interés más crítico en, en los jóvenes que quieren participar que, que tenga una línea muy distinta a todo lo que ya se ofrece un dels objectius que eso destacaría de del que sería el proyecto dels casals de cualsevol casal es dinamizar la vida comunitaria del, del poble del barrio de la zona nastigi a esovaldí trencar y Certes relacions que estan establertes des de fa molts anys, que atomitzen, que individualitzen i tornar a recuperar el carrer per les persones. No només per als joves, sinó també ajudar des de la joventut a que, a que la resta del barri se'n benefici d'ell. I en certa mesura això va en, en, en, lligat a un projecte de transformació social. però la idea és que els joves, o sigui, si creuen que hi ha alguna cosa que manca a la seva ciutat, al seu barri o al seu entorn, s'organitzin per fer-ho. Doncs, bueno, ens reunim la gent que som aquí o amb qualsevol que, que tingui algun interès per fer alguna cosa, llavors doncs, ens reunim i parlem de què és allò que ens interessa, què és allò que volem fer i com podem arribar al barri, i a partir d'aquí doncs, preparem una activitat que pot ser des de fer un cinefòrum o fer un concert... Però l'activitat en el fons és l'excusa, el que importa és que aprenguem entre tots i totes a, a construir una activitat. Aprender a organitzar-te, a aprendre a gestionar, aprendre a tomar decisions con, con la gent i convivir un poc con, con el personal. Nosaltres el que fem és donar un, un exemple no? a, a la resta de la, de la població, de la, de la societat i, i establir-nos com, com un referent. No? Llavors, a partir d'aquí, diguem-ne que a partir de les, de les activitats que, que realitzem no són l'objectiu final, sinó que són com la, com la manera, com l'eina, com el camí per, per arribar a, a treballar to, tots aquests objectius dels que, dels que parlàvem i per mitjà de les activitats educar no? i per tal de, de, de canviar aquesta concepció de, de, de societat. Nosaltres, els, els casaleros i la gent associada a els joves, Eh, intentem trobar els nostres espais, fer-nos els nostres, sense haver d'estar lligats o subjugats a la voluntat de, de les institucions. I això en què es tradueix? Es tradueix en que ens hem de buscar les mil maneres de poder tenir un espai propi, autogestionat, que tant pot ser de lloguer, que tant pot ser ocupat, que en alguns casos pot ser cedit. Un casal no és un equipament, un casal és un projecte. La nostra experiència ens ha portat a estar a diferents espais físics diferents, però mantenint el mateix projecte i la mateixa actitud. Però no hem de confondre un equipament municipal amb un casal de joves, perquè aleshores no estem treballant per el mateix. Són coses completament diferents o posades. El CASAL ha funcionat de moltíssimes maneres, no? igual que les activitats pues, la forma d'organització ve establerta per la gent que hi forma part. No? Ara mateix i per les condicions i les característiques del grup que, que estem aquí implicats, pues, funcionem de forma assembleària en què fem una assemblea cada 15 dies de, tot, de totes les persones sòcies i actives del, del CASAL i llavors a partir d'aquesta assemblea és des d'on treballem Eh, totes les activitats, tot el, el debat polític i social que implica el casal. No? A l'iniciar l'any, a la primera assemblea que fem, també repartir una mica tasques de càrrecs concrets que porta alguna persona, com pot ser l'economia, o el mail, o la difusió, coses més concretes, i tota la resta l'anem parlant a l'assemblea. El que existeix també són comissions, que sorgeixen també de l'assemblea, que poden ser comissions més d'àmbit, comissions de treball d'un àmbit més concret, com potser abans que treballàvem en el tema de secundària doncs hi havia una comissió que era això, o comissions més concretes sobre un tema, salut o el que sigui, i comissions d'activitats, que són comissions més puntuals, que, es, que neixen arran d'alguna idea d'activitat que sorgeix i acaben quan acaba l'activitat. Els protagonistes dels casals són les persones joves. Dins d'aquestes persones joves hi ha diferents, eh, diferents graus d'implicació, en que seria el projecte general de la casa. Ja Des d'aquella persona que ve, eh, podríem dir, com, com si fos una mena de consumidor, sí? fins a, fins a, a l'altre extrem, que serien els activistes de, de, del, del casal. Ser socio te da derecho, que te da derecho a, tomar, a tomar decisiones en el, en, en el casal, principalment, és un mm -hmm. guapo mà. Guàpoga d'un casal pues és això no? és que puguin, hi, puguin haver a diferents graus d'implicació i que, que cascú es sentir a gust no? de, de en segons quin moment pues anar més amunt o, o, o més avall. No? O sigui, per exemple, pues una persona que acaba d'entrar al casal està clar que no tindrà la mateixa implicació que una persona que porti vuit anys al casal no? perquè tampoc li toca no? a que, a aquest paper. El órgano que se encarga de, de reunir a todos los, todos los casaletes jóvenes que siguen unas líneas, unos ideales similares, eh, con la intención de, de crear pues un tejido asociativo con, el, con los diferentes casaletes jóvenes. Y entonces la federación se encarga de que esos casales estén un poco um, cubiertos en el sentido de, de que tienen... Es un poco como una forma de asesorar a los casaletes. Dintre d'aquesta federació és com un, com un, com un paraigües que en què estem ficades tot, totes aquestes entitats que compartim una sèrie d'ideals i de formes de, de funcionar. Aquí, per exemple, en el Vallès en concret, pues, estem organitzats territorialment amb el territori Vallès-Hossona i tenim una coordinació més local, en teoria, no? i després una més, més global amb, amb tots els, els casals. Al casal de joves vaig entrar perquè jo era consumidor, era atxaval del barri i a les activitats que feien i anava perquè coneixia gent que estava dins. Al nostre casal de joves tenim la sort que tenim un esplai, llavors hi ha un, una regeneració i un... un... Bueno, no sé com dir-ho, un traspàs de gent des de l'esplai que permet que el casal estigui viu. Llavors jo quan era petit no hi anava aquest esplai però sí que coneixia gent que hi anava Llavors quan es van fent grans ja van entrar dins del casal i jo doncs vaig anar arribant, vaig anar doncs això, a les festes, a alguna xerrada, que si comença a fer un tot de barra, que si per no vens a preparar aquest concert o no sé què, fins que un moment ja vaig dir, bueno, doncs anem a participar en tot i vaig entrar dins de l'assemblea. La, doncs jo era monitora, de la, bueno, soc monitora de l'espai d'aquí al costat, llavors per veure l'espai i tal, era com, va, què deuen fer aquí? i llavors preguntant i entrant i no sé què doncs vaig acabar participant de certes, de certes activitats em vaig començar a moure més i ara doncs estic fent una mica de tot i participo una mica a totes les comissions que hi ha perquè és això, crec que és un projecte molt guai que m'interessa. I ara mateix el que m'aporta és una mica el meu espai d'autorealització on puc desenvolupar les meves inquietuds on puc organitzar-me per allò que vull treballar i també una mica, a part d'autorealitzar-me, és el creure no, que no ja fa 20 anys que està el casal de joves obriu pas i volem que sigui estant i seguir treballant perquè no es perdi, perquè vagi creixent i perquè, igual que a mi m'ha servit, doncs a més joves es pugui servir. A mi, des que ja quan empecé en el esplai, ja parlo de l'any 97, és es una escuela. Y lo que he ido aprendiendo aquí desde entonces hasta ahora me ha servido para todo. Yo he aprendido más aquí en estas en, en, en la organización de cuando éramos esplaya, cuando somos casal, he aprendido mucho más que en el instituto o en cualquier otro lado. Lo que me ha aportado esto a nivel de, de habilidades sociales, de manera de, de organizar, de colaborar, de mmm, trabajar con los demás, fundamental principal es con lo que me quedo. Jo buscava, buscava un espai que fos el més eh, etorregeni possible, que no fos dogmàtic, que no fos partidista, però que sí que prengués partit per les coses. I que tingués un projecte clar i convençut. I eh, aquest espai és Casals de Joves. Mm -hmm.